مش ماشي ماشي ها خلاص خلاص طيب طب اعدل ايه أدري انا حاولت تفوق انت لازم تعمل لي كده <تصفيق> ده نزل مفاجاه كده يعني ما خدهاش خبر يلا سعدي سعدي سعدي فعلا ما بيكملش وقت بسيط وممكن فعلا يعني نفتقده يعني وده نزل وهي واقفه كمان يعني الكيس نزل وهي واقفه والحب الصردي مقطوع بالراحه كده ما تخافيش ما تخافيش عليه احنا هنفوقه على وهساعد معاكي ايوه صوته طلع اهو صوته طلع فيعني شايفين حضرتك اذا كنت ولد او بنت خلاص ما تخافيش يا اودي ما تخافيش انت خايف عليه ما تخافيش ما تخافيش عادي ايوه كده فوق بس ما تخافيش ما تخافيش انتي بتنزلي ورا بعض طب نشكر الله بس كلهم ورا بعض كده مش هنلحق نخلص واحد يعني مثلا ولا ايه؟ انت يعني. مازلت جعان يا ابني والله يا بنتي يا ابني يلا امامنا فقط نظامنا نظامنا نظامنا نظامنا نظامنا نظامنا نظامنا نظامنا نظامنا نظامنا نظامنا نظامنا نظامنا شويه معايا ده شو نازل بنت تاني ده بقى طالب من الصغير بنت فيه. Short, short, short. Short, short, short, short, short, short, short, short, short. يا شاطرة عسل عسل عسل عسل خلاص طبيش. طبيش. طبيش. يلا روت. يلا روت. <تصفيق> خلاص اخي اخي اخي اخي اخي ايه اخي صح خلاص اخي اخي اخي اخي يلا اخي اخي اخي اخي اخي اخي اخي علي اخي يعني. عليا صعب انا مش هتجوز تاني عشان حوار اللي حصل ده احنا بنشيل كده ولادك هتاكل ورق هنا نعم تعال يلا خلصت انت اللي بقى عشان ولا يه. صور يا عم يلا على الصالون بس عايزين بس يخش معاك في البوصه ايه دي ولا ايه ما ميه كتير ايه دي كلها ميه يا نسر. لا لا لا ما لا لا لا لا موقف لا لا ما أصلا ما شفتش في الحقيقة حاجة زي كده. وبعدين كمان إنك تنقذ حد أو تحاول تساعد حد على إنقاذه سواء بقى كلب أو يعني هو روح في الآخر هو روح. بتحاول تنقذه. وأنا مش قادر أنسى حقيقي أول ضرب وجه يعني عدت معاه وقت طويل جدا عملت كل حاجة. الانتكاسات كلها عملتها عشان بس للأسف يعني إيه. بص بص شاطرة شاطرة عسل 17 17 برافو عليك انتي ايه تاجي ولا تعملي ايه وفلايز يا اختك. دلوقتي برده بنكمل معاكم وجايب مطهر مطهر طبعا طبي جايبينهم جايبينه من الصيدليه وبنحاول بقدر الامكان ان احنا ايه يبقى جنبنا كل حاجه طبعا هي خايفه عليهم ولكن احنا ايه معامل برضه يعني بحاول برضه ان اتدفى شويه على قد ما اقدر عشان الدم والحاجات اللي بتنزل طبعا منها يعني السوائل دي كلها متمسكش أه، في الشعر بتاخد وقت كبير لان احنا طبعا عند معلوماتنا يعني بتقول ان احنا مش هينفع نحميها دي حاول تعالي تعالي هنا متخافيش تعالي هنا متخافيش طيب هو جعان هو جعان ممكن ياكل ممكن ياكل ياكله بس ياكله اهو اهو ماشي ممكن تمسك بيه عشان ليه ياكل بس حبيبي بس بس بس ده انا بعملكم اكتر من عيال بس يلا يلا اهو آه عايز ايه انت بتنقي إيه ولا ايه؟ اهو ايوه اه بس طبعا طبعا عشان يعني الجرو ده بيستغرب له اوي يعني يمكن الجرو الثاني مختلف أه بقه كبير مش عارف او أه يفهم بسرعه ولا ايه اول ما بيمسك جرو خلاص يعني بس ثاني التاني من حقه ياكل برضه لانه زعان من حقه ناكله برضه معلش يا لطيف معلش معلش معلش هات دي يعني لا خليك انت في دي لا خليك انت في دي أه. أه. انا مقدر صدقيني تعبك مقدر يعني مقدر تعبك جدا بس مش عارف اعمل ايه حقيقي معلش معلش معلش اقعد اقعد خالص اقعد اقعد قولي يا ست ست روحي ما تخافيش تجيب لي حاجه طيب يلا يلا شد شفتك ايديام وريت يا رش ايه هو يحصل حاجه ولادك حبايبي ده آه انا بحاول اكده حاول ايه حاول تمسك وتاكل يعني؟ طبعا احنا دلوقتي المفروض نحضر لها لبن بس يكون مبرد الاول ونحاول اللي هي ما بتحبوش اصلا في الاساس بس احنا بنحاول ايه ان احنا نشربوها يعني مع طبعا وربه تكون دسمه ده روتي بتنفخ لا تعبت لا دخلت. دخلت مني انا شايل الجارو لانه مش طايل الحلبه بتاعته حاجه منظر جميل قوي شايله بص بص بص يعني لو تشوف المواقف شايله ازاي وهو بيرضع يعني واحد ماسك حاله تحت وفوق ومركزين على اتنين بس يعني بس احنا بنحاول طبعا نغير الأماكن عشان إيه هي ما تتعبش يعني خلاص ما تخافيش ما تخافيش أنت على أخوكي طيب يلا يا خوتش حاول يجيب يلا عشان أنت تعبانه كده وبطنك لسه ما طبعا أنا حقيقي اتفاجئت يعني اتفاجئت من لأن لأني كنت عامل له ح... يعني ميعاد أو توقيت غير التوقيت ده خالص شاطرة يا روحي شاطرة انت اللي عايزة تتجوزي يعني مع اني كنتش عايزة اتجوزك عشان ما تتعبنيش حقيقي انا مع... يعني يعني بعرف جدا وبتقصص جدا من الموضوع ولكن كنت استحالة ان انا اسيبها وهي في موقف ما معرفش لقيت حاجة من عندي اتنزعت كده وبقيت معاها واقف للاخر طبعا انتوا عارفين بقى اللي بيحصل بتساعدها طبعا بتمد ايدك في الكيس اللي بينزل فيه الجرو وتبدأ بقى يعني تنضف ويا تنضف وتقطع وبتاع قصة كبيرة كده يعني وتدفي وأنا لأول مرة بطلع فيديو بصوتي وبتكلم من غير أي طبعا يعني حتى في القناه بتاعتي تلاقي منوعات تلاقي اغاني يعني تلاقي كوميديا تلاقي كتير بس من المره دي روتي بقى هي المحتوى الجميل بتاعي وانا كمان يعني قررت قبل ما تجيب حتى جراوي ان انا ما باجعش خالص اي جراوي منها ومحرمهاش طبعا من جراويه خالص ما لها علاقه بقى ولا شكلهم ايه ولا عينيهم ايه ولا حلوين ولا وحشين لانه يعني هبيع لكن طبعا غير في ناس بقت يعني تجوار وكده بي... كل فكرتهم ان هم طبعا يكسبوا لكن طبعا انا ما بفكرش بس انا نسيت الجمله اللي عايز اقولها انا, أنا بس بفكر ان يعني ايه ما ضايقهاش وما ازعلهاش وما دايما جراويها او عيالها معاها يعني يعني هم شخصهم اشياء اوي طبعا الموضوع انتوا عارفين ان هو بيحتاج تكلفه كبيره طبعا في تربيه الكلاب وبعدين انا مش مستفيد بيهم اي ماديا يعني بحبهم انا والاسره يعني. روتي خلفت تلات براوي مش من منيميني اللي طول الليل قاعد جنبهم تعبت جدا والله مش عارف هيناموا امتى عشان حاجه صعبه وبالذات فيهم براوي بقى يعني كده. وما الثلاثة بنات يعني ما جبناش وليد دلوقتي دلو اللي جه الله يرحمه ده في البداية يعني وجمش من عندها تقعد تهوى وترجع لي ربنا يسترها دي وخليني اقعد شوية بقى عايزة ايه طبعا اشان افتش عيوه لسه ما انا عمدهم لاي طبعا يعني. اهو افتش دلوقتي روتي وعيالها جابت اربع براوي ومنا يمين بقى الرابع طبعا احنا افتقدناه هو كان اول واحد ربنا كرم بقى ثلاثة دول وعندهم دلوقتي خمس ايام الثلاثة دول بنات بس جميل يعني